Hej, nechodzím na ohledy, už mám všetko hoď, tak to bolo len za kedy, teraz neklarí zloď, napoj Ja budem žiť do po domu pod Moje krečnička, trok tam pod peršim stolo, leži moja šabrička. Nijaké jachky by nie mám, ja jakú do.